مو مهم تعرف الواديم الواديم مو مهم تعرف الواديم مو شرط عرفه قعد مو مهم تعرف الواديم المهم تعرف حدودك أكوي ماشيك على جيابك وأكوي ماشيك على مودك علي عبودي صبقي المعرس حيوم يا ربعة ايه عبودي يلا على على مو مهم تعرف الوادي اي اي ملوادي. المهم تعرف حدودك اكوي ماشي أي أي. وكوي ماشيك على جيبك وكوي ماشيك على مودك يا علي صح ناس ناس باله بالك بالك تتعب الهي لو تنزل الشمس إلا ما حد يقدر جهودك تحرق اعصابك على اليمن على اليمن عقارب عقاريب عقاريب عقاريب عقارب مال يلقا فكر واحترز لا لا تلدغك زين أيوة عقارب احذر الذيب ياكل ابنه لو جاعل يموت بهالعمر ينسب يومين يلا صفقه المعرس حيام يلا يا ربعه ربعه ربعه ويا ربعه صبق اقوى يا ولد يلا يا عبودي ترى من قلوبنا صارت مشاكلنا وعلى مقلوبنا الحنان ترى يا يا صارت مشاكل مشاكلنا اش مش ما كثرنا طيب الناس تاكلنا مش مدرينا نعاشرهم اه علي علي علي ايش ما سوينا زين بذله وحده يروح ولا تنخوش وادم بالشدة تشلنا نركض لليطيح نركض لليطيح ومن نطيح بضيج اغرب اغرب اغرب اغرب ناسنا بالشدة تخذلنا يا يا يمه سناتي يا من أري ما يدبت شيء وسويها. أري يا من أري شيء ولد وسويها السنوات وسنة يرتاح ده. ولك سنتين وسنه يحمل عن صدره ولك سنتين وسنه يحمل رطب للناصر يا يمه اجر عين قوه بانفاس وانا قبل ودوني للمغسل وي وانا ولك الصبى ومن شافه وصرك بديه أوف لك يعودا يعودا ولك الغايب يقضي يلا معزوف عفودي يلا علاوي يلا معزوفة يلا معزوفة عمام الشال بيها دراس ومعروفين عدهم اصل ما ينقاس اهله خوال العريس لعيونكم عمي اهل الديوان ابويه لعيون عمام العريس وخوار وسمع له لك شيخ ولد ولد ولد صفقة صفقة صفقة المعرس يا ولد هيه هيه هيه <تصفيق> هيه هيه بلمه الخوارن شال بيها الرايس معروفين عدهم اصل ما ينقاس وحق حادر علينا وغيرة العباس وثرتين الولد قال وعلى خالص، ثرتين الولد بصر راسي على خالص وعلى خالص وثرتين الولد